<SILENCIO> ♫ يا <SILENCIO> الدرث من ما وفيه الترخص وأنتي يا على الغيد ما فيها كلام متحد بالصقي وارث النما سوى الطيب وبعيد المرام يد الرث منا وفيه الخصا وأنت يا على الغيد ما فيها كلام. حد الصقي وارث ما سوى الطيب وبعيد